سائلين الله عز وجل العون والسداد نستكمل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وقد انتهينا في اللقاء السابق من ذكر الأدلة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه مستدلا بها على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر المخرج عن الملة في صدد ذكره لحدد الفارقين القائلين بالكفر وبعدمه بعد اتفاقهم على وجوب قتله إذا ترك الصلاة ذكر الإمام أدلة من كتاب الله عز وجل ونقلا من كلام أهل التفسير ثم انتقل فقال فصل وأما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوب أي الاستدلال بكفر تارك الصلاة الكفر الأكبر المخرج عن الملة من السنة أي من أدلة السنة من وجوه الدليل الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة اكتب عندك في الهامش قال شيخ الإسلام أما الكفر إذا جاء نعم صفحة كام ما أدري هم ثلاثة وثلاثين تلتين كتاب ثلاثين وكتاب تلتين وكتاب, تلتين وكتاب تسعة وثلاثين ومعايا وستين الله يجزاكم بالخير الموضوع يؤخذ ماخذ الجد. قال شيخ الاسلام: والكفر اذا جاء مصدرا اذا جاء مصدرا ومعرفا بالالف واللام يصرف على الكفر الاكبر المخرج عن المله. والكفر اذا جاء مصدرا معرفا بالألف واللام يصرف إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة يبقى هنا الكفر ده مصدر ومعرف بالألف واللام الكفر فهو يخرج عن الملة الكفر الأكبر طبعا وكما تعلمون من باب التنبيه فقط بين الرجل وبين الكفر طبق الصلاة الرجل هنا جاء بصيغة التغليب وإلا الحكم يشمل المرأة لا خلاف في ذلك الدليل الثاني ما رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الإمام أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حديث صحيح وإسناده على شرط مسلم طيب هنا فقد كفر نعم فقد كفر هنا اخواني تشمل المعنيين إيه؟ لان احنا قلنا كفر كفر كافر يكفر كل هذه الالفاظ تشمل الامرين الاظهر والاكبر السياق هو الذي يحدد المعنى المراد او القرينه واخد بالك فقلنا فمن تركها فقد كفر تشمل الامرين ولكن الحديث الذي قبلها يحدد المعنى المراد وهو الكفر الاكبر الدليل الثالث ما رواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك رواه هبة الله الطبري وقال إسناده صحيح على شرط مسلم الدليل الرابع ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما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 وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفرة وفيه نقطة بديعة وهي أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رئاسته أو تجارته فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله ومن شغلها عنه عنها ملكه فهو مع فرعون ومن شغله عنها رئاسته من وزارة او غيرها فهو مع هامان ومن شغلها عنها تجارته فهو مع ابي بن خلف الدليل الخامس من هو حديث ايه؟ طيب آه الدليل الرابع ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع قرون وفرعون وهمن وأبي بن خلف رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه الحديث إخواني اكتب عندك قال الإمام المنذري في الترغيبي وابن عبد الهادي في التنقيح اسناده جيد. قال الإمام المنذري في الترغيبي وابن عبد الهادي في التنقيح اسناده جيد. الدليل الخامس ما رواه عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. الحديث عندكم ماذا؟ طيب حاضر، نعم حاضر، اكتب عندك الحديث أخرجه البخاري في التاريخ معلقاً وأخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة وقد ذكر العراقي هذا الحديث في ترجمة سلمة وقال من عدا سلم بن شريح فثيقات من عدا سلم بن شريح فثيقات وبنحوه في مجمع الزوائد وعليه فالحديث حسن نعم وقد ذكر العراقي الحفظ العراقي هذا الحديث في ترجمة سلم بن شريح وقال من عدا سلم بن شريح فثقات ثقات يعني الروح ثقات وبنحوه في مجمع الزوائد وعليه فالحديث إن شاء الله حسن الدليل السادس ما رواه معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ما شأن الحديث عندكم؟ طيب ماشي الحديث سنده حسن حسنه الالباني في الإرواء بشواهد من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام الدليل السابع ما رواه أبو الدرداء قال أوصاني أبو القاسم أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة رواه الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه والحديث سنده حسن الدليل الثامن ما رواه معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ووجه الاستدلال به انه اخبر ان الصلاه من الاسلام بمنزله العمود الذي تقوم عليه الخيمه فكما تسقط الخيمه بسقوط عمودها فهكذا يذهب الاسلام بذهاب الصلاه وقد احتد احمد بهذا بعينه الدليل التاسع ما في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحد البيت وصوم رمضان ورواه الإمام أحمد وفي بعض الفاضي الإسلام خمس وجه الاستدلال به من وجوه أحدها أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية على خمسة أركان. فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام الثاني أنه جعل هذه الأركان في كونها أركانا لقبة الإسلام قرينة الشهادتين فهما ركن الصلاة وركن الزكاة ركن فما بال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانها الثالث أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام وداخله في مسمى اسمه وما كان اسما لمجموع امور اذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى ولا اذا كان من اركانه لا من اجزائه التي ليست بركن له كالحائط للبيت فانه اذا سقط سقط البيت بخلاف العدوى الخشبه واللبن ونحوها اعيد هذه الفقره فانها تحتاج الى مزيد ايضاح. طيب الفقره اللي قبلها متعلقه نقراها سويا سويا انه جعل هذه الاركان في كونها اركانا لقبه الاسلام قرينه الشهادتين. اللي هو بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الحديث. الشهادتين فهما ركن اللي هما الايه؟ الشهادتين. والصلاة ركن والزكاة ركن فما بال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانها دي عاوز دليل يعني هو المائد الثقائب يريد أن يقول إيه إن ديت كلها أركان الخمس طيب باتفاق أهل العلم إذا سقط ركن سقطت القبة كلها وهي الشهادتين مع أن الخمسة بمنزلة واحدة بني الإسلام على خمس ركزوا في فهم الإمام القيب للحديث بني الإسلام على خمس ولم يقل أن الركن ده بيشل أكتر من ده بل جعلها كلها بأركان إيه؟ بمنزلة إيه؟ واحدة فأجمع العلماء على أنه بسقوط ركن الشهادتين القبة تسقط أم لا تسقط فقال فما بال تسقط القبة بسقوط ركن ولا, ب... ولا... ولا تسقط بسقوط غيره من الأركان الكلام ده ممكن يستدرك عليه نقول وردت النصوص الشرعية بسقوط بعض الأركان وثبوت الإسلام للشخص الذي سقط منه الركن ممكن يقال ذلك واخد بالك كركن الحج مثلا وركن الزكاة واخد بالك ده هذا لمن تركها مقرا بوجوبها ولكن تركها يعني ايه؟ بخلا او ايثارا للراحه. فهذا لا يسقط اسلامه بل يصح. خدوا بالكم هنا ركن سقط. اما بسقوط الاركان الاربعه ودي مساله ارجو لمن كان في ذهنه قول لبعض الناس من اهل العلم فليتحرى القول جيدا وليبحث عنه في مظانه. ركن الشهادتين ما نتكلمش فيه خلاص طيب بقيه الاركان الاربعه اللي هي الصلاه والصوم والزكاه والحج ما اتى بشيء منها قط مع قدرته على ذلك معي يا اخوانا ما أتى إيه بشيء منها قط. يعني ما سجد لله سجدا ولا صام لله يوما، ولا أخرج لله زكاة، ولا حد لله بيتا. حتى مات. فيه نقول نقلها بعض الناس عن شيخ الإسلام يذكر فيها خلاف بين المتقدمين. وحقيقة الأمر عند التتبع نجد أن الأمر على غير ما ذكر هذا القائل ومن أجل هذا أرجو ودي نصيحة من أخيكم لكم لأن اللي بيحصل بالظبط هي والله أعلم بالسرائر رجل اعتقد قولاً معيناً لشيخ من الشيوخ وأحب هذا القول وأراد أن يروجه فبيبدأ يبحث عن كلام العلماء الذي يؤيد قوله وينشره ولا يتخطاه وهذا ليس من الأمانة العلمية في شيء بل يجب عليه أن يأتي بكلام الإمام في المسألة كله اما انه ياخذ منهم ما يدل على قوله ويترك ما يخالف قوله ده مسلك اهل البدعه عياذا بالله اما مسلك اهل السنه ياتي بالامور كما هي فالذي نعلمه ونعتقد وندين الله عز وجل به ان من ترك المباني الاربعه كلها ولم ياتي بشيء منها حتى مات لا شك في كفره كفر اكبر مخرج عن المله طيب الثالث أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام وداخل في مسمى اسمه وما كان اسما لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى ولا سيما اذا كان من اركانه لا من اجزائه التي ليست بركن له كالحائط للبيت فانه اذا سقط سقط البيت بخلاف العود وَالْخَشَبَةِ واللبن ونحوه معنى الكلام ده ايه شيخ الاسلام يريد ان يقول ان الاسلام مكون من هذه الاشياء مجموعها وهي داخلة في مسمى فاذا سقط جزء منها سقط الاسلام وثم قال لا سيما اذا كانت ركنا وليست بجزء. ثم شبهها بحائط في البيت بعكس شباك او عود او خشبه. فإذا زال الشباك او العود او الخشب بقي البيت كما هو. اما اذا سقط حائط منه لا شك ان البيت سيسقط. هذا مقصد الامام الله عز وجل اعلى واعلم. الدليل العاشر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا الحديث سنده صحيح كما تعلمون وجه الدلال فيه من وجهين أحدهما أنه إنما جعله مسلما بهذه الثلاثة فلا يكون مسلما بدونه، اللي هو من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا. الثاني انه اذا صلى الى الشرق لم يكن مسلما حتى يصلي الى قبله المسلمين، فكيف اذا ترك الصلاه بالكلية؟ وهذا واضح. يعني لو ان شخصا استقبل غير الكعبه في صلاته. وهو يعلم أنها غير الكعب أو غير القبل لا شك في أن صلاته باطلة طيب فإن قيل له لما فعلت هذا قال تدينًا وقرب إلى الله لا شك في كفره لأنه غير أصلاً أصيلاً من أصول الإسلام الدليل الحادي عشر ما رواه الإمام الدالمي آه عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن قرم عن ابي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنه الصلاه وهذا يدل على ان من لم يكن من اهل الصلاه لم تفتح له الجنه وهي تفتح لكل مسلم فليس تاركها مسلما ولا تناقض بين هذا وبين الحديث الاخر وهو قوله مفتاح الجنه شهاده الا اله الا الله فإن الشهادة أصل مفتاح والصلاة بقية وبقية الأركان أسنانه التي لا يحصل الفتح إلا بها إذ دخول الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه وقال البخاري وقيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئد بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك طبعا الحديث اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة الصلاة، هذا الحديث لا يصح. عندكم كذلك؟ طيب. ها؟ اي نعم. الدليل الثاني عشر ما رواه محجن بن الاضرع الاسلمي. انه كان في مجلس النبي صلى الله عليه واله وسلم. فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحدا في مجلسه فقال له ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم قال بلى ولكني صليت في أهلي فقال له إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت رواه الإمام أحمد والنسائي وسند الحديث إن شاء الله صحيح يقول فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث إنك لو كنت مسلمًا لصليت وهذا كما تقول ما لك لا تتكلم ألست بناطق وما لك لا تتحرك ألست بحي ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم فصل وأما إجماع الصحابة بعد أن انتهى الإمام من ذكر النصوص من السنة على كفر تارك الصلاة انتقل بعد ذلك إلى كلام الصحابة وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجويه حدثنا عمر بن الربيع حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عدبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد قال فاحتملته أنا ورهت كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيتهم قال فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس قال فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت فلم يزل في غشيته حتى أسفر ثم أفاق فقال هل صلى الناس قال فقلنا نعم فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة طبعا كون أن يتكلم عمر بهذا الكلام وهو في هذه الحالة فالأمر لا يحتاج إلى تعليق إلا أن أقول جزاه الله خيرا من أمير للمؤمنين والله عز وجل هو الذي يتولى موافاة عمله الصالح وفي سياق آخر قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى وذكر القصة فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة ولا يعلم عن صحبي خلافه وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه في الصلاة ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير ذلك الصلاة متعمداً لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وابو الدرداء رضي الله عنهم. كذلك روي يعني عن علي بن ابي طالب هؤلاء من الصحابه ومن غيرهم احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وابراهيم النخعي والحكم بن عتيبه وايوب السختياني وابو داوود الطيالصي وابو بكر بن شيبه وابو خيثمه زهير بن حرب. قال المانعون من التكفير. وهذا من إنصاف الإمام قال المانعون من التكفير يجب حمل هذه الأحاديث ومشاكلها على كفر النعمة دون كفر دون كفر الجحود. طيب وهذا الكلام قلنا يستقيم ولكن الذي جعل العلماء يحملونه على الكفر الأكبر لفظة الكفر بين الرجل وبين الكفر فقالوا الكفر هنا المعرف بالألف والمصدر الكفر الأكبر كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمة الله عليه كقوله صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فهو نعمة كفرها هذا كفرها ولم يقل الكفر وقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم وقوله تبرؤ من نسب وإن دق كفر بعد إيمان وقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقوله من اتى امراه في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد وقوله من حلف بغير الله فقد كفر رواه الحاكم في صحيح بهذا اللفظ وقوله اثنتان من امتهما بهما كفر الطعن في الانساب والنياح على الميت ونظائر ذلك كثيره قالوا وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم كفر الجحود والخلود في النار فكذلك كفر ذلك الصلاة ليس بكفر الجحود ولا يوجب التخليد في الجحيم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إيمان لمن لا أمانة لهم فنفى عنه الإيمان ولا يجب ترك أداء الأمان أن يكون كافراً بنقل عن الملة اكتب عندك في الهامش والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان وليس أصلاً من أصول الإيمان, وليس أصل الإيمان. والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان وقد قال ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي يذهبون اليه وقال طاووس سئل ابن عباس عن هذه الايه فقال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال ايضا كفر لا ينقل عن الملة وقال سفيان عن ابن جريج عن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم ظلم وفسق دون فسق نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في قول الإمام في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رجل والصواب وأن نرزحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح